Sjálfbær og samkefnishæf borg fyrir unga fólkið er málið. Við ætlum að skipulegja húsnæði í borginni, þetta upp við borgalínu og bættar almenningsangöngur. Við ætlum að skipulegja húsnæði fyrir ungt fólk og stúdenta í alþjóðlega samkefnishæfi umhverfi, þar sem er gott að ganga og hjóla í næstu atverjuverslum, sitja í skjól og sólríku rými og njóta lífsins í grænu og hreinu umhverfi. Því ungt fólk og Píratar eiga það sameinlegt að setja umhverfið í fyrsta sæti. Ég er Siguborgóks Karlsdóttir og býð mig fram fyrir Pírata í Reykjavík.